you <laughs> النهارده كان معايا ومواعدني جيني بكره، النهارده كان معايا ومواعدني جيني بكره، النهارده كان معايا ومواعدني جيني بكره يا جمال جو النهارده واللي اجمل منه بكره النهارده كان معايا وموعدني جيني بكره، النهارده كان معايا وموعدني جيني بكره، النهارده كان معايا وموعدني جيني بكره يا جمال جو النهارده واللي أجمل منه بكره يا واللي أجمل منه بكرة شمس لو تطلع لما نور الشؤبان واللي غايب بكره يرجع للمحبه والحنان بكره شمس لو تطلع لما نور الشؤبان واللي غايب بكره يرجع للمحبه لو دي تطلع لما نور الشوق يبان واللي غائب بكرة يرجع للمحبة والحنان واللي راح يأ بابتسامة. ربنا عوض علينا. بعد ما تغرب نايمة ده الهنم واعد يجينا. عين جاي بابتسامة. ربنا عوض علينا. بعد ما تغرب نايمة واللي جدد للامانة. انه قال لي ربنا عوّض علينا بعد ما تغربنا يامة واللي جدد للأمان